Η ομάδα διαχείρισης του Omnia TV είναι μια κοινότητα ανθρώπων που ήρθαν κοντά από το διαδίκτυο και θεωρούν ότι τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας δίνουν άπειρες ευκαιρίες για το χτίσιμο ενός διαφορετικού τρόπου έκφρασης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας όπου δεν υπάρχει μεσολαβητής πομπός και καταναλωτής δέκτης αλλά όπου ο καθένας προσφέρει σε όλους την πληροφορία του και προσλαμβάνει πληροφορίες από όλους τους άλλους. Το ίδιο το Omnia TV είναι ένα χώρο δικτύωση με στόχο την ενημέρωση, έκφραση και σύνθεση άποψη από του ίδιου του χρήστε με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Φασική προπόθεση η εξασφάλιση ανωνυμία και ιδιωτικότητα με τη μη καταγραφή αναγνωριστικών στοιχείων του κάθε χρήστη, όπω η διεύθυνση IP και άλλα. Παράλληλα αποτρέπεται η κακόβουλη χρήση του μέσου με τη διαδικασία τη εγγραφή χριστών, η οποία όμω γίνεται με τέτοιου όρου που δεν ανερούνται στόχο τη ιδιωτικότητα. Λειτουργικά στοιχεία του Όμνια TV είναι Η κοινωνική δικτύωση που επιτρέπει αλληλεπιδράσεις και επικοινωνία μεταξύ των χρηστών Η ζώνη ανοιχτής δημοσίευσης όπου μπορούν όλοι να συνεισφέρουν με αρθρογραφία Και οι διαδραστικές εκπομπές που χτίζονται με πολλαπλούς τρόπους, συνεργατικά ή σε ατομική βάση